Раптом з'явилося дуже багато пошановувачів в мадридську атлетіку. Це до протиріччя, мабуть, у болівальників грає. Не хочеться вже й не Барсу, не хочеться не Реал, хочеться щось нове, і Сімеон тому великий герой. Він класний тренер, питань до нього ніяких немає, але Реал залишається все одно фаворитом за якістю самих футболістів, я вважаю, за якістю гри. І це було б дуже добре для футболу, якби Реал став чемпіоном. Тобто виграв Лігу чемпіонів. Для них це теж своєрідний крок, який вони дуже давно хочуть зробити. Це буде десятий титул. Їхні мінуси – це травми лідерів, які були. Тобто потрібно зрозуміти, скільки зможе зіграти Криштиану, скільки зможе зіграти Бензима. Та й врешті-решт там ще є кілька людей з ушкодженнями. Тому це може бути проблемою. Плюс великий Реал в тому, що рефері буде не іспанським, тому що в останніх протистояннях в Іспанії, що робив Атлетіко, він нав'язував гру не з м'ячем, а гру нога в ногу. І як команда нижче рівне, звичайно ж вони з цього максимум зиску і отримують. І цікавих особливо, матчів між Реалом Атлетіко за останні часи, це лише, мабуть, у другому колі, коли було 2-2. Там було по-справжньому цікаво. А всі інші – це були навіть не бої, а бійки. І іспанські рефері, коли вони стикаються з такою ситуацією, для них і одні авторитети, і інші авторитети, вони побоюються зайво свистіти. Ну і врешті-решт існує навіть така статистика, ну, деякі люди викупують статистику найдивовижнішу, що 60, здається, п'ятого року, чи 50, що 65 п'ятого. Тоді Атлетіко став чемпіоном, Реал виграв Лігу чемпіонів, а на Євробаченні переміг представник Австрії. <сум> Представник-представниця, неважливо, з Австрії є все, Атлетіко – чемпіон Іспанії. Тож для того, щоб був повний фен і все у нас було красиво, не вистачає тільки мадридського Реалу як чемпіона. Я в принципі зичу цій команді перемоги, тому паче, що ну, і в Атлетіко і проблем багато, і класу нижче. Думаю, що це було б логічно дископ спортивне відео